طيب نود قصه اخرى في يتجلى في اخلاقيات لا اله الا الله سيدنا يونس نعم ذنون ذنون نعم قصه اخرى قصه عجيبه آه ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اولا ما ما هي اخلاقيات لا اله الا في هذه القضيه هو رجل داعي الى الله رسول نعم القوم لم يؤمنوا به. امم. فكأنه يعني يأس منهم. قال طيب. نتركهم ونذهب الى اخرين يؤمنوا به اذا هو نيته نيه طيبه. <تصفيق> ولكن دون ان ينتظر شيء الواحد شيء محبط ان لا يؤمن به احد. اه طيب. شيء محبط يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه احد. الله اكبر. فإذا بي ارى سوادا يعني عدد كبير. أقول هؤلاء أمتي يقول كلا يا محمد إنما هم أمة موسى ثم أرى سوادا أعظم أعرفهم أقول هذه أمتي تقول المليك ما الذي أدراك غرة في وجوههم وأعقابهم من آثار الوضوء الله والله إني لأع يعني أعرفكم كما يعرف الإنسان يعني ناقته وسط النوق الكثيرة يعرف الكتاب سبحان الله فيه كده روح سيماهم في وجوههم الله اكبر الله الله ما جانا منهم يا رب يا رب يا رب فسيدنا يوسف لم ينتظر الوحي هذه فركب في السفينه السفينه الامواج ترتفع بها وتهبط وتكاد ان تغرق قال لابد ان الالهه الهه البحر في حاله من الغضب ولابد من القاء احد ركاب السفينه ارضاء للالهه القوم, القوم يقولون هكذا القوم يقولون هكذا تقع يعملوا سهم استهموا القرعة تقع قرعه على على على على وصف. سيدنا يونس هذا ضيف يعني سبحان يعيدوا القرعه مره اخرى خلاص اخذوا تقع عليه اي تقع عليه سبحان الله <تصفيق> اخذوا القوم سبحان الله لو ان واحدا من مدين 2006 سبحان انا ماشي في طريق الله ومستقيم على طريق الله ورايح ادعي الناس في الخير ياخذوا الناس يرموني في البحر هو ده يعني ده نتيجه العمل؟ لا فالتقمه الحوت وهو مدين اي مدين لنفسه يعني يعني هو لا يلوم, يلوم نفسه يلوم نفسه يلوم نفسه <تصفيق> اه التقم مش يعني مش مش يعني علامه علامه على انه ما انتظر الوحي نتوقف, نتوقف هنيه أه. ونوصل الاستماع الى قصه سيدنا يونس وكيف تجلت وتبدت في اخلاقيات لا اله الا الله نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعتي الشريقه 94.4 فاصل مرحبا بحضراتكم مره اخرى مع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره اخرى يعني اذا اذنت لي كابن لفضيلتكم ان نقف عده وقفات مع سيدنا يونس هو قال وذنون ذهب مغاضبا مغاضبا لقومي. من قومه ليس لا لا لقومه او ما. من قومه فظن أن لن نقدر, نقدر عليه بهم. ظن أن نضيق عليه الأمر في أن يخرج دون انتظار الوحي نقدر بمعنى نضيق ما هو وليس نقدر نستطيع يعني إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما. يعني نضيق يعني آه. آه. آه. نعم. اه يعني نفهم انه نقدر نستطيع نستطيع نضيق الأمر عليه آه. آه. فنادى في الظلمات ظن أن في الأمر سعة يخرج من في أي وقت ويتحرك في اي وقت و... والامر ليس كذلك لا الرسول من منذ ان يكون رسولا منذ ان يوحى اليه بالتبليغ أه. لا يتحرك الا وفق امر السماء يعني هو جنب الصواب في هذا التصرف هو ظن ان قاس بعقله ان هؤلاء لم يؤمنوا فيبحث عن اخرين يودخ فيهم رسالا هصو... هذا المنطق رسول، يعني آه. منطق العقل صحيح لكن لا. هذه صناعه خاصه <تصفيق> ايوه نتوقف هنا آه آه هؤلاء إذ اذا لابد ان نتبع اوامر السماء حتى وان لم تثمر بالنسبه لنا في الوقت الحالي <تصفيق> لا لا لا حتى ولم توافق عقولنا ما نؤمر به الله اكبر آه آه. نطبق فهمنا العله ام لم نفهمها طب ربنا عرفوه بالعقل لا اعذرني لا الله عرفوه بالشرع فالناس بتقول رب لا يقول لا معلش الناس تقول ما تقول بججرين قال لك انا صعدت الى السماء في السفينه فما وجدت الله وهذا عقله يزن عقول البشر ولكن لم تكن هناك هدايه قضيه صح. الهدايه وليست فلا. لا. لا الله عرف بالشرع بالشرع وليس بالعقل بالعقل واستدل على اثاره بالعقل إذن سيدنا يونس ما كان ينبغي عليه ان يترك قومه الا الا الا ان ينزل يؤمر. زي سيدنا نوح كده يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا يصنع فلك خلاص يصنع الفلك متى خلاص اغلق باب التنسيق لن يدخل واحد جديد الى الاسلام اغلق الباب طيب فسيدنا ظن ان لن نقدر عليه فلما اخذوه ألقوف في في بطن في في الحوت بمجرد ان رموه في البحر الحوت كان منتظره سبحان الله العظيم يعني. تقول،, تقول كتب التفسير اوحى الله الى الحوت ما هو ما هو يبتليك ثم يلطف بك ما هو يعني ايه رؤوف رحيم؟ ايه الفرق بين الرأفه والرحمه؟ ما الفرق؟ اه ان تخاف ان يمرض ابنك فهذه رأفه منك عليه وان ينفطر قلبك حزنا عليه اذا مرض هذه الرحمه الرأف قبل نزول الابتلاء والرحمه في وجود الابتلاء مره ثانيه ثاني مره في ربنا رؤوف رحيم قال الله واصفا لحديثه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم آه لقد جاءكم رسول من, من انفسكم عزيز فانصتوا عزيز, عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف, رؤوف رحيم طيب رؤوف يخاف ان يقع واحد منكم في مشكله او في ابتلاء هذه الرأف ورحيم إذا وقع واحد منكم في ابتلاء فهو يدعو له ويقف بجواره إلى أن يفك الله الكربة الله رؤوف رحيم والصفتان في الله في الله عز وجل نعم طيب فأين كانت رأفة الله الله يرضى عليك أوحى الله للحوت في كتب التفسير وقال يا حوت أرسلتك اليونس حافظا ولم أرد اليونس لك طعاما انتهت القضية ما أصبح فيش حد دخل بطن الحوت وخرج صحيح. إلا يونس سبحان الله الا يونس سبحان الله وبعدين ايه حتى يقال اول ما دخل في بطن الحوت اه وعلم انه في بطن الحوت خلاص علم ما هو الحوت داخل على الحوت ابتلعه وهو في كم واعقل الناس في العالم هم انبياء الله عقله في كمال في كمال أبداً. الذكاء سبحان الذكاء قال لا خلاص. اله الا انت سبحانك جهر جهر بالدعاء لا اله الا انت سبحانك اصفك بكل كمال أبداً. وانزهك عن كل نقص إني كنت من الظالمين، أنا السبب الذي جراني إلى هذا لا إله إلا الله قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب الله سمعت الملائكة صوت ما هو الملائكة, الملائكة بتتعود يا ابن سماع المسبحين وال يعني وزجل المسبحين بالليل وقيام المصلين بالليل وقارئ القرآن أمال يسمعه مغني الأغاني والمطرب العصفور والمطرب الغراب لا يسمع صوت المسبحين سبحان الله لا. وأنين المذنبين إن أنين المذنبين بالليل أفضل عند الله من زجر المسبحين لا إله إلا الله سبحان الله فالملائكة بتتعود ذكر الذاكر وتعرف بصمة الصوت قال لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك. إني كنت من يعترف قال يا ربنا صوت معروف في مكان غريب ما سمعوا صوت مسبح في بطن حوت قبل ذلك طبقات الصوت سمح ما الذي يسبح في بطن الحوت سبحان الله فطبقات الصوت جايه من مكان غريب هذا صوت عبد يونس خلاص فنبذناه بالعراء خرج بردان سبحان الله متعب بعد ايام وكان الحوت يخرج على صفحه الماء يفتح فهل لتدخل كميه من الأكسجين لانه لانه يتنفس وابدا تنتهي كمية الاكسجين يطلع مرة ثانية الله عز وجل يعطي الامر ويعطي له اسبابه ويعطي الامر بدون اسباب مجرد التساؤل عن كيفية معيشة وحياة سيدنا لا يونس رحمه الله علم لا ينفع فيه. وجهد لا يضر لكن آه. نعلم انه مكث يعني م. كنت بقول ثلاثة ايام ثلاثة ايام اه اه ثم طعام او شراب خر خر خر الله عز وجل يعني سبحان الله سبحان, سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا نقف عند هذه اللي خلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما وجد الناس يقلوا في قال لا اني لست كهيئتكم فانما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني مساله اخرى خلنا يا يا الله خلّا. فلما الله. خرج على الشط بردان تعب قال وانبتنا عليه شجره من يقطين شجره القرع م. كان الرسول لما ياكل القرع يقول إني أحبها إنما هي شجرة أخي يونس لما القرع تحديدا؟ القرع تحديدا هو النبات الوحيد الذي لا يأتيه الذباب لأن سيدنا يونس طالع مبتل من الحوت لأن يعني القرع عندنا في الفلفل كلور مرهم بأشياء عجيبة الشهر معلش ما, ما, ما, ما دام من استنساق البشرية للزور كئيبة تشويه للأسف. تشويه فاليقطين القارع سبحان الله العظيم لا ياتي له الذباب ابدا سبحان الله فعاش حتى جف وتعافى وارسلناه الى 100000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين بعد ما كانوا هم كلهم ثلاثة 4000 صاروا الى 100000 دخلوا في دين الله عز وجل هذه اخلاقيات لا اله الا الله لا اله الا لا أنت إلا سبحانك ان تعالى الى